دوستو جب قیامت قریب ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اسی دن یا اگلے دن کوئی دور بٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب جانور نکلے گا جس طرح کا اونٹ پتھر سے نکلا تھا اسی طرح یہ جانور بھی نکلے گا جس کا نام دعبۃ العرض ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گسو کی چہرہ انسان کی طرح ہوگا اون کی طرح گردن گوڑے کی طرح اور سنگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے اور یہ انسانوں سے باتیں کرے گا اور اس کے ہاتھ میں حضرت موس علیہ السلام کی لٹ ہوگی جس سے وہ لوگوں کے چہروں پر نشان لگے گا جو مومن ہوگا اس کا چہرہ اس کا چہرہ چمکنے لگے گا اور جو مشق اور کافر ہوگا اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا